واما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، لاحظ قال فسنيسره هو كله، ما قال نيسر اليسرى له. فرق بين نيسر اليسرى له ونيسره لليسرى، نخليه كله بركه تمشي على الارض. وكل باب يوقف عنده ينفتح. واليسرى باب مفتوح كل امر لا يتعسر. وكم واحد منا يقول كل ما طقيتها عدله انقلبت عوجه. كل ما بغيتها شرق راحت خرط، كل ما ارضيت المره ما جاء الغرب الا متغيرة علي ارضي الابن وانصحه ثم اذا هو يخالفني انا مع زملائي اذا هم يغيرون نظرتهم لي ودائما حياه بعضنا لوم للناس يا اخي في في طريق واحد لارضاء الناس تدري ما هو؟ ارض الله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 يرضيهم ولذلك قال فسنيسره حياه اليسرى ولذلك بعض الناس سبحان الله ما يغلق امامه طريق ولن تسكن نفس حتى يكون الطريق واحد والذي تريد ان ترضيه واحد والذي تخافه واحد والذي تحبه واحد والذي تستعين به واحد والذي تنذر له واحد وهكذا اذا كنت واحدا لواحد أعطاك جنة قبل الجنة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أعطى أعطى ماذا؟ أعطى كل ما يبذل لله لرضاه. أعطى ماله أعطى جاهه أعطى علمه أعطى دعوته أعطى وقته أعطى كل ولذلك يقول الله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين أعطى ولذلك أحبابي كم في طريق الحياة من باب خير فتح ما دخلنا معه كم واحد في أبواب كثيرة كم مرة مر بك قيام الليل ولا قمت كم مرة فتح باب صدقة وما تصدقت كم حلقة علم كان تعلم أنها موجودة في الدمام وما حضرت كم ساعة تستطيع أن تقرأ فيها أربعة أجزاء ثلاثة أجزاء وما جلست كم مسلم بجوارك يدخن ولا يعصي الله ما أنكرت كم من مسلم تعلم أنه يأكل حرام وما أنكرت كم متقاطعين وما نصحت كم أبواب البر اللي فتحت وما أعطيت اعطينا اذا في ابواب كثيره ما اعطينا فيها، كم مره تستطيع تتصل على خاله ما اتصلت، عمه ما اتصلت، زياره اب ام اجلت تبكير الجمع اخرت، اذا ما اعطيت وكثير من ابواب البر اعطاك اياها وما اعطيت، ولذلك انت ستكون حياتك شتى مفرقه مفرقه ما في طمانينه كل واحد منا جالس الان في هذه الجلسه لو أطاع نفسه لخرج. كل واحد منا مشغول، والله عندنا أشغال كلنا. لكن هل هذا الشغل اللي سأخرج له أعظم من أن أجلس في روضة تحفها الملائكة؟ أبداً. لماذا النزاع؟ أعطي الساعة هذه ولا أعطيها القهوة والشاي عند فلان؟ ويبدأ الصراع في العطاء أيهما تعطي. فأما من أعطى واتقى ومن شرط العطاء التقوى. لأن ليس كل عطاء مقبول. ومن التقوى الا تريد بالعطيه الا الله، الا تبذل ما تبذل الا الله لان الله اغنى بالشرك عن الشركاء الله ما ما ما يقبل الخلطه ولا يقبل الاشتراك في قلبك، الله واحد اذا عمله عملك له واحد، قل هو الله احد فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى وقيل ان هذه الايه نزلت في ابي بكر رضي الله عنه فكان رضي الله عنه يعطي يعطي يعطي ولاء واذا اتاه والده فماذا قال له ابو قحافه كان كفيف قال يا ابا يا بني انك تعتق رقابا يعني بها ضعف ولا ترفعك اعتق رقابا جلدا اقوياء لان الولاء بعد اعتاقهم لك حتى يحمونك يكسبون لك قال إني أريد ما أريد أعطى واتقى يدري من من أعتق من بلال عمار خباب رضي الله عنهم أجمعين ومع ذلك أعطاهم وكان حر ماله في إعتاقهم حتى هاجر وليس عنده إلا حجر جعله لأبي قحافة لأبيه أعطى واتقى وهذا قيل في المال والصحيح أن أعطى واتقى في هذه الآية أنها لكل ما يُعطى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة الإنسان يعطي فاما من اعطي واتقي وصدق بالحسنى الانسان يعطي لماذا يريد شيئاً أن تعطي لماذا؟ تريد شيئاً وأعظم شيء تريد في الحياة ما هي؟ أن يرضى الله أن يكافئك الله أن لا يطلع الخلق على عطيتك حتى لا ينقص شيء من أجرك أعطى واتقى وصدق بالحسنى ما هي الحسنى قيل أهل بعض أهل العلم قيل الجنة أن الحسنى الجنة وقال بعض أهل العلم الثواب والجنة وقال بعض أهل العلم الحسنى هنا الخلف من الله يعني أعطى وهو يتيقن أن الله سيخلفه وهو خير الرازقين ودائما أحبابي كثير من الأمور أن تعطيها وأنت إذا عندك يقين أنها تعود تعطي ولا لا أنا أثق فيك وأثق في الجميع وأعلم أنك تاجر مبارك وفتحت مساهمة أمانة تقاتل حولك خذ تكفى الله يرحم والديك هل مئة ألف تكفى والله أنت اكتفينا مبلغ المساهمة غطي تكفى نفدى رجليك وخش مدرها ونتحبب ونجيب صائط عشان يأخذ فلوسنا لأني عندي يقين أن أمين قوي سيعود بأرباح كثيرة أعطي سبحان الله طيب أنت شاك في ربي وش معنى على الباب ما تعطي إلا خمسة وفي جيبك خمسمية لماذا أخي الحبيب تكرم من يعرفك وتعرفه تذبح الذبايح مرحبا ومسهلا الله يحييكم على قل الكلافة طيب ولنظف الشارع ذا ما يستحق طعام لو اني اريدها من الله واثق ان الله يعطي ما فرقت بين اضيافي ولا لا ما فرق بينهم والحبيب يقول بئست وليمه الاغنياء الحديث صحيح بئست وليمه الاغنياء يدعى لها من لا يحتاجها ويمنع عنها من يحتاجها هذه بئست هذا تقبيح اعود فاقول قال بعضه للعلم وصدق بالحسنى الحسنى اذا الخلف وقيل الثواب وقيل الجنة وقيل الحسنة التوحيد لا إله إلا الله اللي ما يعطي ما صدق بالله والله إنه صحيح والله ما صدق بالله تصديقاً كاملاً أحبابي أبو بكر الصديق أفضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام بماذا؟ لأنه أكثر الأمة صلاة؟ لا أكثر الأمة حفظ؟ لا أفضل أكثر الأمة ماذا؟ بذل؟ عبد الرحمن بن عوف اكثر بذلا من ابي بكر اذا من لماذا؟ شيء وقر في صدره تصديق وسمي الصديق. التصديق يؤمن بالخلف ويؤمن بالثواب ويؤمن بالجنه ويؤمن بانه انما يعطي من الرزق الذي اعطى سبحانه وتعالى. وعلى مستوى انك تعطي مع إيمانك بالخلف وتعطي وإيمانك بالتوحيد وتعطي وإيمانك بالثواب وتعطي وإيمانك بالجنة يكون الرد من الله ماذا؟ يعطيك حتى يدهش عقلك ويمكن ما يعطيك طيب ممكن؟ ما يعطيك ما يعطيك لأنه يحبك ولا يريد أن يعطيك شيء في الدنيا لأن الدنيا ما تساوي عنده جناحة بعوضة يقول عطاؤك في الجنة ولذلك آخر سورة آخر سورة الليل ولا سوف يرضى في الدنيا مات رضي الله عنه ها لكن والله عندنا يقين أن أبا بكر وكل من سار من الأمة على طريقة الإعطاء بلا منة وتصديق بالحسنة أنه سيرضى يرضى في الدنيا بطمأنينة القلب وسكينته وفي الآخرة إذا فتحت أبواب الجنة وهل يا رسول الله على امرئ من حرج أن يدعى من أبواب الجنة كلها قال لا وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر ثمانية أبواب للجنة تخطب صديق الأمة أن يدخل معها والله التوحيد وأقسم بالله إن التوحيد في القلب ربيع ويجعل الإنسان يقوم الليل تتفطر قدماه، ينفق ماله كله، يرجو الخلف، عينه باكية شوقاً إلى الله، يقرأ القرآن، لا يستمتع إلا به، يذكر الله ولا يفتر، ليه؟ الدنيا مزرعة، عايش قلبه في جنة لأنه يعرف الله. يقسم لي واحد من أهل قيام الليل، يقول أبوي له أكثر من ستين سنة ونحن أبنائه معه نقوم الليل. نقوم الليل الوالد عمره أربعة يقول نقوم الليل ولا نعرف مم ولا أعرف أن أحداً منا خرج من بيت أبي حتى بعد زواجنا لأنه لا يريد أن نتفرق فتثقل علينا الصلاة فنقوم الليل كله الوالد يقوم الليل إلا قليلاً أما نحن الثلث الأخير يقول والله أن أبي وأمي والله والله ما يوماً من الأيام ذهبنا بهم لمستشفى وما اشترينا لهم دواء يأتيهم العلل الحمى والصداع يصبرون على أنفسهم لكن صحة عجيبة وأن أبي يصلي ولا يقرب الكرسي إذا قام من السجود لا يعتمد بيديه على الأرض صحة ونور يسرى ثم الصنف الآخر اختر ما بين الصيف وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى النتيجة المتوقعة فَسَنُيَسِّرُهُ للعسرة بخل ولاحظ كلمة بخل والبخل أقبح خصلة يتخلق بها آدمي فوق الأرض لأن البخيل يشك البخيل يشك في الله أنه هو إذا أنفق أن الله لا يعطيه ويشك في أن الدنيا تنقص إذا أخذ منه ويعتقد ان بقاء الدنيا عنده حمايه منه لها، مع انه مسكين سيتركها الى يد أناس ما تعيب فيها، خلق الله الجنه عدن فلما خلقها ماذا قال؟ وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل، ولذلك اللي عنده بنت اللي عندك بنت لا تزوجها بخيلا ولو كان يقوم الليل كله. ولو كان يصوم النهار كله ولو كان سجدته طويلة ولو كان بكاؤه أطول البخيل يعاديه حتى بهائم الأرض ولا يوجد للبخيل صاحب إلا نفسه ترى البخيل ما يحب إلا نفسه في الحياة كلها ولذلك إياك أن يكون زوجاً لابنتك فإنك تدخلها في النار قبل النار ولا يزعل عليه أحد فهذا حق هذا من النصح من النصح للمسلمين لان بعض الناس سال عندما اراد ان يزوج عن دين الزوج وما سال عن خلقه والحبيب يقول من اتاكم ترضون دينه وخلقه الدين ترى يمكن مطوع 180 درجه جميل لكن خلقه لئيم قاطع بخيل هذا الذي سيكون لابنتك فاحذر ان يكون صاحبها في الدنيا هذا الذي الله يقلل من جنسه في الارض قولوا امين ويهدي قلبه اذا واما من بخل بخل مقابله اعطى بخل واستغنى ظن انه غني بنفسه وهذا اقبح القبح ظن ان ماله سيغنيه ظن ان ماله سيخلده وما علم المسكين ان الذي عنده من المنعم سبحانه فإذا استقرضك الله فأعطه وقد يقترضك يستقرض منك المال يستقرض منك الجاه يستقرض منك العلم ولذلك قال الله في الحديث استطعمتك يا عبدي فلم تطعمني قال كيف أطعمك وأنت رب العالمين قال استطعمك عبدي فلانا أما لو أطعمته لوجدت ذلك عندي وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى كذب بالخلف انه اذا اعطى الله ما يعطيه او كذب بالجنه والله الجنه الاخره مستاخره الله يجزاك خير ما ندري من يصلها ها وبدا يشكك عياذا بالله بالايمان باليوم الاخر او شكك في الثواب كل هذا كله اذا شكك او في التوحيد فسنيسره لاحظ فسنيسره للعسرى لن يفتح الله له باب توفيق ما دام فوق الارض. كل امره عسر ولذلك اكبر قبح في حياه البخيل انه يعيش حياه الفقر وهو غني. ما هو بأقبح هذا شيء حارس لدنياه اهله يتمنون فقده ولا يوجد بخيل اسمع هذا مطبقه مطبقه لا يوجد بخيل يحزن ابناءه يوم ان يموت. بل يوم العيد المعجل يوم أن ينقل على الأعناق ويخففون عناءه وعناء بقائه لأن سعادتهم مرهونة بماذا؟ بموته فمات إذا ستنفتح أبواب الرزق لهم بعد موته وما أقبح أن يتمنى ورثة إنسان موته لأنهم ما رأوا النعمة في حياته هذا من التعسير لحياته ولذلك هو في عسره وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله اذا تردى تردى في الهم تردى في المرض تردى في الموت تردى في النار تردى من الصراط كل التردي ولذلك البخيل مترد في جميع انواع التردي وما يغني عنه ماله الاصل ان مال الانسان يحميه ولا لا؟ ولذلك الوليد بن المغيره عندما يفتخر كان بماله وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا رجل كان يفتخر عيالي يعني من اللي على النار ناخذهم جميع مستعز بابنائه ها قال الله ساريقه صعودا يعني ان المال اعطاك اياه فهل تفتخر بمالك على الوهاب وقد وهبك وما يغني عنه ماله اذا تردى ان علينا للهدى أعلن الله لخلقه أن طريق البخل والعطاء الله من حكمته دل الأمة والخلق عليه إن علينا الهداية لكن هداية ماذا؟ هداية الإرشاد ومن أراد الهدى يسر الله له هداية التوفيق وهي بيد الله وهديناه النجدين فألهمها فجورها وتقواها ولذلك الله جل وعلا فتح الطريقين ويقول واحد يا شيخنا والله يا أخي الح... لو الله يريد للهداية هداني طيب ليه تروح تدور الوظيفة الله يعرف ليه ما قعدت عند أمك وتقول كان الله بعد مريد للرزق رزقني وش معنى في الرزق تروح تدور بالملف الأخضر وضايف وتسعى لكي تبحث عن وظيفة ويوم جت الهداية قلت لا والله كان الله هداني عقلا الله أعطاك آواك ابذل انت اخطو وهزي اليك بجذع النخله ان علينا للهدى للدلاله وان وان لنا للاخره والاولى ماذا تريد؟ تريدها في الدنيا ولا في الاخره؟ ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه منزله هنا ومنزله هنا ولكن الحبيب صلى الله عليه وسلم من ما المنزله التي اختارها الله له؟ الاخره ولذلك قال عند موته بل الرفيق الاعلى ولذلك إذا أخذ الله منك في الدنيا شيء فلعله أحبك حتى لا تشغلك الفانية عن الباقية وحتى لا تشغلك الأولى عن الآخرة إذا صلينا على إنسان هل هذا موت نهائي؟ هذه بداية الحياة مغاسل الموتى تغسل الموتى في الدنيا لكي يستقبلوا الحياة الأبدية ميبها ولذلك انتقل إلى مثواه الأخير هذا لا يجوز ليس مثوى الأخير المثوى الأخير جنة أو نار ولذلك إن لنا للآخرة والأولى العبد دائما يفرح بأن يكون نصيبه في الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وجميل ونعم المال الصالح في يد العبد الصالح لكن إذا أتاك الله في الأولى شيئا واستعطاك فأعطه إذا استقرضك فأقرضه وَاعْلَمْ أَنَّ لَكَ إِنْ صَدَّقْتِ الْحُسْنَى وَيُيَسِّرُكَ اللَّهُ لِلْيُسْرَى في الدنيا والآخرة ومن التيسير آخر كلمة أبو سعيد قل لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله يسره الله حتى في ختام الأولى لاستقبال الأخرى بكلمة التوحيد